מבקשים איתנו לחשב את הגבול ש- x שואף ל-0 של 2-sin-x פחות-sin-2x, כל זה חלקי x פחות-sin-x. הדבר הראשון שאני תמיד מנסה לעשות כשאני נתקל בבעיות גבולות היא לבדוק מה קורה, אם אני מנסה להציב בפונקציה x שווה ל-0, אולי לא קורה שום דבר מטורף, בואו נבדוק. אם נציב x שווה ל-0, מה קורה? נקבל 2-0, שזה שווה ל-0, פחות סינוס של 0, שזה שוב סינוס של 0, שזה שווה ל-0. אז המונה שלנו שווה ל -0. סינוס של 0 שווה ל-0, ויש לנו כאן עוד סינוס 0, שזה עוד 0, אז הכל אפסים, ובמחנה שלנו יהיה 0 פחות סינוס 0, שזה שווה ל-0. אז מה שלא קיבלנו הוא לא מוגדר. קיבלנו 0 חלקי 0, שדיברנו עליו בסרטון הקודם. אז אולי נוכל להשתמש כאן בחוק לפיטל. כדי להשתמש בחוק לפיטל, אז הגבול כש שואף ל-0 של הנגזרת של הפונקציה, חלקי הנגזרת של הפונקציה הזו, צריך להתקיים. אז בואו נשתמש בחוק לפיטל ופשוט נגזור. את המונה ואת המכנה, ונראה אם נוכל למצוא גבול. אם נוכל, אז זה יהיה הגבול של הדבר הזה. אז בהנחה שזה קיים, זה יהיה שווה ל... גבול, כש שואף ל-0, של הנגזרת של המונה הזה. מהי הנגזרת של המונה? נשתמש בצבע חדש, נשתמש בירוק. הנגזרת של 2 sin x היא 2 cos x. פחות הנגזרת של sin 2x היא פעמיים cos 2x. פחות 2 cos 2x. פשוט נשתמש בכלל השרשרת. הנגזרת של הפנים היא פשוט 2, זה ה-2 שבחוץ. הנגזרת של החוץ היא cos 2x. ויהיה את המספר השלילי בחוץ. אז זו היא של המונה. ומה היא הנגזרת של המחנה? ובכן, נגזרת של x היא פשוט 1, ונגזרת של sin x היא פשוט cos x. אז 1 פחות cos x. אז בואו ננסה לחשב את הגבול. מה נקבל? אם נציב 0 נקבל פעמיים cos 0, שזה 2, נכתוב את זה כך. אז פעמיים קוסינוס 0 שזה 1, אז זה 2 פחות פעמיים cos 2 כפול 0, נכתוב את זה כך, בעצם נעשה זה ככה, אם אנחנו רוצים לחשב את הגבול של המונה ושל המכנה, מה נקבל? נקבל פרמיים קוסינוס 0, שזה שווה ל-2, פחות פרמיים קוסינוס של 2 כפול 0 נשאר 0, אז פחות פרמיים קוסינוס של 0, שזה 2, כל זה חלקי, 1 פחות קוסינוס 0, שזה שווה ל-1 פחות... אחד. אז שוב קיבלנו 0 חלקי 0. אז האם זה אומר שהגבול לא קיים? לא. עדיין יכול להיות שהוא קיים. נרצה אולי להשתמש שוב בחוק לא פיטל. בואו נגזור את זה ונחלק את זה. בנגזרת של זה, ואז נחשב את הגבול. ואולי חוק לא פיטל יעזור לנו בשלב הזה. בואו נראה אם אנחנו מגיעים לאן שהוא. אז זה ישווה לגבול אם חוק לפיטל, יעבוד פה. אנחנו לא בטוחים 100 עדיין. זה יהיה שווה לגבול ש-x שואף ל-0 של של זה, חלקי הנגזרת של זה. אז מהי הנגזרת של 2-cos x? הנגזרת של cos x שווה ל-sin x, אז זה מינוס פעמה עם sin x. והנגזרת של cos 2x שווה ל-sin 2x. אז המינוס כאן התבטל עם המינוס של המינוס 2 ואז זה 2 כפול 2 יש, ועוד 4 סינוס 2x. בואו נוודש איך יישבנו יש לנו מינוס 2 או המינוס 2 בחוץ, של הבחוץ, נגזרת 2x שווה לפעמיים. מינוס סינוס x, אז 2 כפול 2 שווה 4, מינוס סינוס x כפול המינוס, פה פלוס. אז יש לנו סינוס חיובי, אז זה סינוס 2 זה המונק שאנחנו גוזרים. והמחנה זה ממש תרגול בגזירה, מה הנגזרת של המחנה? נגזרת של a1 זה 0, והנגזרת של מינוס קוסינוס x היא פשוט סינוס x. אז בואו נחשב את הגבול, אז זה שווה ל, באופן מידי, אם נציב שx שווה ל-0 במחנה אני יודע שסינוס של 0 זה שווה ל-0, בואו נראה מה קורה במונה, מינוס 2 כפול סינוס 0 שווה ל-0, ועוד 4 כפול סינוס של פעמיים 0, זה עדיין 0, אז זה עדיין שווה ל-0. אז שוב, קיבלנו את הביטוי הלא מוגדר הזה. האם סיימנו? האם אנחנו מבטרים? האם נגיד שחוק לפיטל לא עבד? לא, מכיוון שיתכן שזה בעיית הגבול הראשונה שקיבלנו. ואם זה הגבול הראשון, נגיד, היי, hey, אולי 0 או 0 זה יהיה שווה ל, אם הגבול קיים, הגבול כש-x שואף ל-0, בואו נגזור את המונה, הנגזרת של מינוס 2 sin x, שווה ל-2 cosx, ועוד הנגזרת של 4 סינוס 2 x שזה פעמיים 4 וזה שווה ל-8, כפול cos2x. הנגזרת של sin2x היא פעמיים cos2x, ואז השתיים הראשון, כופלים ב-4 ומקבלים 8. והנגזרת של המחנה, הנגזרת של סינוס x, היא פשוט קוסינוס x. אז בואו נציב. נראה שהתקדמנו, או שאולי חוק לפיתה לפסיק לעבוד, משחישבנו את הגבול ש-x ל-0 של קוסינוס x. זה אחד. אז אנחנו בטוח לא נקבל כאן ביטוי בלתי מוגדר. 0 חלקי 0 בסיבוב הזה. בואו נראה מה קורה למחנה. מה קורה למחנה. קיבלנו מינוס, קיבלנו מינוס 2 כפול קוסינוס 0, זה פשוט מינוס 2, פני שקוסינוס 0 שווה 1, ועוד 8 קוסינוס 2x, אם x הוא 0 זה יהיה קוסינוס 0 שזה 1. אז זה פשוט יהיה 8, אז מינוס 2 8. אז זה שווה ל-2 ועוד 8 שזה 6, 6 חלקי 1, כל זה שווה ל-6. אז חוק לפיטל עבד בשלב האחרון הזה. אם זו הייתה הבעיה המקורית, והיינו אומרים שניסינו לחשב את הגבול, קיבלנו שהמונה כש-x שואף ל-0 הוא 0. כשהמחנה שואף ל-0 הוא 0. והנגזרת של המונה חלקי הנגזרת של המחנה קיימת, וזה שווה ל-6. אז הגבול שווה ל-6. ואם הגבול שווה ל-6, לפי אותו טיעון, גם הגבול הזה שווה ל-6. ולפי אותו טיעון, הגבול הזה חייב להיות שווה 6